السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء لو كنتم مهتمين بالألعاب الترفيهية خاصة ألعاب البلايستيشن والكمبيوتر على كل منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك أو التويتر أو اليوتيوب أقدم لكم قناتي الجديدة تحتوي على هذه الألعاب لو كنتم مهتمين فضلا وليس أمرا الإشتراك والمتابعة وأنتظر آرائكم واقتراحاتكم وشكرا جزيلا.